Sinèrgics és d'alguna manera una part important del nostre projecte com a cooperativa perquè en el moment en què vam néixer ens doncs vam instal·lar aquí a Sinèrgics i d'alguna manera hem començat i hem navegat junts durant aquests tres anys. Portava Sinèrgics en marxa només dos mesos quan vam arribar aquí i encara estem aquí. I en tot aquest període hem madurat com a cooperativa, hem creat, hem avançat, hem contractat gent i ara ens considerem doncs, molt afortunats de poder continuar treballant a Sinèrgics. I el millors èts per tu. Jo crec que és l'ambient. Sobretot és a dir la gent, la col·laboració, el fet de treballar cols a cols amb gent que té projectes molt engrescadors i que pot aportar molt el teu propi projecte i també, perquè no dir-ho, molt a part del retorn social. Alguns poden ser una mica més escèptics, com dissenyar un cartell que fem de vegades, però d'altres són tan genials i tan participatius com ser el jurat d'un concurs de Carnestoltes toltes amb un casal d'avis. Jo destacaria sobretot un dia que amb un altre company de la cooperativa vam participar a una cantada de Nadales al casal d'infants d'aquí de Barò de Viver i va ser genial, La veritat. Moltes bueno, gràcies.